Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий Колекціонер. Сьогодні я розкажу вам про 10 копійок 2022 року. Подивимось посилочку із Китаю з монеткою, і буде дуже-дуже важливе повідомлення для всіх тих, хто хоче підтримати Україну, підтримати Збройні Сили України. Ми збираємо на зимове взуття. Я далі скажу, що потрібно зробити. По-перше, ось цю монетку. Мені зараз присилають часто в директ в інстаграм. Посилання буде в описі. І питають, скільки коштує 10 копійок 2022 року. І що вона нібито десь розказує, що вона коштує дуже-дуже дорого. Ось цю монетку я знайшов на вулиці, коли йшов до пошти і підняв і бачу 22 рік. Взагалі ця монета, на жаль, не коштує дорого, бо в їх тираж буде дуже-дуже ну, великий. І якщо у вас такої монетки немає, можна навіть просто знайти її в обігу. Як це зробив я, навіть вона нічого не коштувала мені. Я підіймаю взагалі гроші, які валяються, навіть такі маленькі 10 копійок, може там якась монетка дуже рідкісна, хто знає. А це, посилка з Китаю з дуже цікавою монетою. Китайці відмовились її відсилати, мені дуже-дуже довго, бо військовий стан, і сказали, що небезпечно відправляти в Україну посилку, і вони не хотіли мені відправляти. А ось вже зараз вийшла замовити і вона дійшла. Тут ми бачимо декілька монеточок. Друзі, не повірите, це монета пробна, яку робили е, у Луганську. Це така перша монетка, називається один шах. І ми бачимо, що китайці навіть зробили якусь патину, вона виглядає просто неймовірно. Дивіться, монетка один шах. Вона сама по собі коштує, ну, нереально зараз рушить, а знайти оригінальну дуже-дуже важко. А ось цю ви можете покласти собі в колекцію, вона коштує, ну, десь біля долара, недорога. Я скажу, що виглядає просто бомбезно, неймовірний дизайн. І напишіть в коментарях, як вам, хто дивився мої перші відео про шаги, ті можуть побачити, що дійсно виглядає вона те що треба на жаль зараз у мене немає каталогу бо він залишився в Харкові щоб я показав як у каталозі а, ця монетка виглядає а, але п, супер і окремий момент, хотів би сказати, друзі, зараз, як ви знаєте, триває війна і треба підтримувати наших, треба підтримувати ЗСУ. До мене звернулись мої знайомі, кажуть, що треба вже нове взуття зимове, бо холодно, хворіють. І таке питання поставили, чи можу я для них це зробити, зібрати кошти та, та купити і відправити. Я знайшов фабрику, яка зробить це взуття тактичне, високої якості, навіть я подивився як виглядає це взиття зараз ви можете бачити саме така зимова пара, скільки вонка, як вона виглядає, і я хочу вас попросити долучитися до збору ми збираємо на перші 8 пар для відправки на харківський напрямок це ізюм, балаклея, всі фотозвіти, відео як це буде передаватися, я додам або в інстаграм, або окреме відео зніму, посилання на монобанк додаю у описі ви дуже підтримаєте і навіть якщо невеличку суму скинути це особисто я буду купувати замовляти та відправляти хлопцям слава Україні, всім дякую хто подивився це відео до кінця і колекціонуйте монети України бо це справді цікаво до зустрічі в новому відео, бувайте